τα αθλητικά, οἱ χυγροί αθλητικοί αγόνες. μέρος το δεύτερον. έν, η Έ η κολύμβησις. δύο, ο κολύμβητικός παίδευτες. τρία, το νέχέιον. η κολύμβηστρα, το κολύμβητεριον. τέσσαρα, ο μπαλανέου. Πέντε, ο κολουμβέτες, ε κολουμβέτρια. Εξ, ε ελευθέρα κολουμβέζης. Επτά, ε προσθία κολουμβέζης. Οκτώ, ε χιουπτία κολουμβέζης. Εννέα, ε ελευθέρα κολουμβέζης. Δέκα, το αναπέδε Händeka. He Χε κατάδιουζης εκ του αναπαιδετερίου. 12. Χε κατάδιουζης εκ του μπαρτέρος. 3 καηδεκα. Χε 4 Ο νεκτικός αγών. Ο αγών ἡ κατάδουσεις ἡ κακα